الحمد للہ الحمد للہ رب المی کے سلاۃ تو والسلام علا س دل امبیا ولی و اصابی اجماع بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل اصالكم عليه اجرا الا الموده في القربا قال الله تبارك وتعالى فيه شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا رحمتا للعالمين وعلى اليك واصحابك يا خاتم النبيين ہم دو صنعت و بعد تاجدار اربو و اجم مالک لوہ قلم جوہر قدم مرکز فیض عطم تاجدار کائنات فخر موجودات ممبائے کمالات باعث تخلیق کائنات جاننے کائنات بلکہ جاننے جہان کائنات احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم آپ کی پاس بار ہدیہ درود پیش کرم تو بعد میرے نہایت ہی واجب الحترام ذو وقار علماء کرام بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری محمد سہیل صاحب قادری زید مجدوب سنا خان نشری لسان بزرگو دوستو السلام علیکم و رحمتہ اللہ و برکاتہ اج اسی سارے پیرو طریقت رہبر شریعت حضور سیدی وسندی و مرشدی و مولائی پیرے تریقت رحبر شریعت حکیم جب صاحب کاردری سلطانی قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے اور بزرگ خالق کائنات نے قرآن مجید کلا اصال علائی ہی اجرا اے محبوب اپنی میٹھی میٹھی زبان سے ایلان کر دوں کہ میں جتنی تبلیغ جتنا و کی جتنا واضح نصیحت کیا فرمائے دنان تاستے جتنی بھی جد جہت کیتی کی فرمائے کہ میں تنوں جہنم دے کنارے تو اٹھا کے جنت کے محلہ بٹھا چڑیا ہے یعنی کفر تہالت کے اندھیرے چو کڈ کے میں تنہوں ایمان دیا روشنیاں عطا کیتیاں لیں فرمائے میں جتنی بھی محنت کیتی میں ایدہ سلہ تے ایدہ بدلا تو کو کچھ بھی نہیں مانگ کچھ بھی نہیں مانگ دا ذرہ براہ پر بھی کچھ نہیں مانگ دا کیونکہ میں کیوں مانگا میں تے خود عطا کرنے والا ہوں سبحان اللہ جنہوں ہم دیئے نا او اچھی آکو سبحان اللہ کیونکہ میں صرف ادھا کنٹا پڑھنا ہے اس طب ہمیں ٹھوڑ جنہا ہے فرمایا کہ میں کچھ نہیں مانگ اور ایک علیہ یاد رکھے دی اے جنہی قرآن دی آئیت ہے نا اے حضور ڈیریکٹر نہیں کہہ رہے اللہ نے حضور نو آکھا کے انج کے چھڑو اے بڑا پردہ اللہ کسی کو چیز مانگ لے تو انہوں آر کوئی نہیں کوئی بھی اللہ بندے کو زکاة نہیں مانگ دا دیتا ہے تو کوئی پھر مانگ دا ہے مطلب ہے بھے کہ اللہ منگ ہور تو ہو نبی رحمت ہور منگا تو اللہ نے فرمایا حضور پیارے حبیب میں کلام میرا ہے تو ڈریکٹ میں کہہ نہیں سکتا ڈائریکٹ میں مل نہیں سکتا وسیلہ تیرا لے کے کہہ رہا محبوب گل میری نہ کر جو کچھ بھی میں نے کیتا ہے میں تھوڑے کو کچھ منگ نہیں اے لفظ خیر یاد رکھیا جی کہ حضور کیوں منگن کیونکہ اللہ نے حضور آ کل کو کلرانے اتا او جو سب کچھ اتا کر لیا نا فرمایا حبیب ما کانا و ماں یقین جتنا کچھ بھی ہے جتنی بھی نعمتہ نے میں سارے تامنے رحمت رکشڑیاں نے کملی والا ہوں بس ایک گل ہے تیرے آ جائے حبیبا خالی نہ موڑی حکیم صاحب رحمت اللہ نے خود بھی رسول سائنا درکر حسین سانوں بھی اوڑی دی دی دیر نہیں دیکھا بڑی جناب ہوفر جوکر ہوں سخی ہوں سکھیا بھی کیتی ہے جڑا آیا خالی خالی نہیں دے دے جا حال کی ساریر حکیم صاحب نے جیسر والا کا لا کے ممی مر جانا میاں صاحب تک شیر پڑھا لفظ نہیں ہے لفظانی کرنے سے سبحان اللہ کی۔ مرد مارا کیوں کہ جنہوں نے انہوں نے پیار کیا نا بالکل ہی نہ میرے کو بھی تھوڑا ہی حضرت حسین حضرت آدم جنت لے کے لوائے نبیاں در نبی نبی در نبی رہ بنی اسرائیل تک آ گیا بنی سر رکھ کے نہ بارش کی دعا کرتے لشکر جیڑی گل کرنی اللہ نے پوری کر چڑنی ہوں اے دبوتے سکینہ کی ہے جی وجہ رب بارشاں پہ پیا جی وجہ دن فتح عطا پیا کرتا ہے یعنی انہوں نے ہر دعا قبول ویچ ہے کی اللہ نے فرمایا کا آلو آلو ویچ حضرت علیہ السلام دیا کچھ چیزاں چیزاں فرشتے اٹھا کے رکھ دین فرشتے بولو میں <سؤال> <سؤال> نسبت اللہ دبی چیز فرشتے اٹھا کے رکھتے رہی بڑی شان ہے شانے چسین کنڈی کشانی ہوئے گی, دی گی, دی ہو گی اللہ دی ہے حسن حسن بٹھایا پھر اس سے کہ جنازے تو فارغ حسن میرے نام سنوتاً پیروں لگ گیا مٹی آرمندن میں او او ابو اللہ دے سب تو زیادہ حدیثی آپ نے اپنا چادر لے کے نا امامے حسن یا حسین سن پیر پڑ کے نہ کر دیا وہ کہاچو کہ کر دے نبی صحابی ہو جنا کملی والے موڈا کے رکھا ہونے گلامی کا کرنے جنہیں اکا نہ ہوا صحابہ دی کی شان ہوئے حضرت حسن یا حسین اترو حضرت اگو بکر یا فروق اعظم اچھا یہ بھی بڑی مدد کی دامن شانے یاد رکھ لیا کو ہی پتا کیوں حسین نانا جی چکتے رہے نا ابو بکر جن مستفا اٹھایا بغیر گزارا کون نہیں گزارا بغیر کون نہیں نہیںر ابوکرسن گل ہے سنزادہ حسین چھوٹے سارے تھلے میرے کوئی گل اتنی پیاری گلے تھے اپنے نانے میرے بگو نا جا تو میرے نانے حضرت امام نے سکھائی حضرت تھلے تھلے اتر وڈی حکومت انگلی دے اشارے کے شان ہو گیا چمن لابے نوکری بہ کے تانے دیا نوکری پہ کرنے پترا ممبر تیرے نانے دے میں کیا نہیں میں حسین حضرت عمر نے پوچھا کہ بیٹا یہ حضر فروک نوکھا آنگے ممبر تو میرے نانے لائے انہیں آخر بھائی اچھا منتر کیوں آخر تھلے آ جاؤ میں تھلے آ گیا تو مجھے جاند آخیا بہ جاؤ حسینگ بہ جی آمبر تر لگا کہ میں تعینوں پتہ کیوں تھلے لایا ہے کیوں اتنے بٹھایا ہے میں دیکھنا چاہنا سا کہ جڑا پیار نانے دے دور چھ پہ کر دین کرتے حدیث بھی بڑی مشہور ہے بڑی مشہور ہے دونوں شرادے لے کے حضور دی بارگاہ ہزور آکا لے سلام پوچھنے گیا سونے دسیا جی بھلا لکھائی آکا علیہ السلام نے فرمایا کہ جی میں تے حسین جی آسین اپنے فیصلہ اپنے ابا جی لے جاؤ خدا وجہ السلام رضی اللہ تے مخدوا فاطمہ نانا جی کو <تصفح> رنگ حضرت سجی کا فاطمہ اض کریس چڑا سی کاسن دو حسین کائنات ہو گیا آ کے چھڑنا چنا دوں میں فرمائیں جب میرا حکم آ جاوے گا ساری کھڑی ہو گئی ہسن حسین زمین والے تھوڑے جانتے والے سارے جانتے جو بھی سارے پورا میں جو گلمان میں جو جنتی سارے آجو تے سارے آج آنکے دیکھو پیپر ہو رہے ہیں آپ نے جس میں موتی سوٹ چلے ایک موتی جبرین نے پھڑ لیا عرض کی تیزہ اللہ کی کرنا میں فرمایا ساری ملاکوتی کائنات رو جمع کر اج سارے میں اکھلے اوپاں سے کہاں پاں سے खान के हम सारा दुनिया छो कर देख हसन तुट दे एक हुई देसन پاس حسین زندہ زندہ باد پاس نے کہ سہیل سحیل صاحب جنہاں اللہ پاس کر چھڑے انہاں فیل کون کر سکتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا سیدہ شباب اہل جنہ الحسن والحسین اے دوم شہداد جنہ دے جوانہ دے سردار نے آخری ایک سر جملہ بولنگا آقا نے فرمایا جدہ بالک بچہ دنیا تو ٹور جاوے نا انہوں کل قیامت والے دن اور بچہ لبدا ہوئے تھا مرن کتنے جنت جی ہوں حضرت حضرت سارا وہاں کی پرورش کر رہے ہوں جدوں آساں نے جہاں بھی کوئی بچہ فوت ہوا ہوگا وہ لب ہوئے گا اپنے پیو نو اپنی ماں لبا لب فن لب کے ناج ہن تھا. شہد یہ میں آملمان کا یہ حال ہو باپ جانا ہے جدو اپنے باپ کا ہاتھ پڑ کے علی اصغر کھڑے گا اس ویسے آلم کی ہوا نسل <سؤال> رکھے اندر اولادوں قائم دائم رکھے سلامت رکھے کاری سہیل صاحب اللہ تعالیٰ نوازے اس طرح